Det finnes to forskjellige typer DNA-testing, DNA-typing og dna diagnostik Den politiet bruker for å finne forbryteren er DNA-typing. Metoden blir brukt for å finne ut om to DNA-prøver stammer fra samme individ, eller fra nærbeslektede individer. Denne metoden blir også brukt til farskapstester. DNA-typing sammenligner to DNA-prøver, uten å ta hensyn til hvilke funksjoner de forskjellige genene har. I DNA-diagnostikk er det derimot genenes funksjoner som er interessant. Her sammenligner man ett eller flere bestemte gen i DNA-molekylet, med kjente prøver av for eksempel ulike sykdommer. Man kan da finne ut om en person har gener som øker risikoen for en bestemt arvelig sykdom for eksempel stofskiftesyktomer. DNA-diagnostik blir utførrt på talige forjelllig måter. Vi skal se for enkelt hvordan man kan utføre en diagnostik Nåenyktomer kommer av mutationjoner på ett gen. Det betyr at det på basene A, T, C og G i ikke er som det skal være. Vi skal vise hvordan man finner et friskt gen i en DNA-prøve fra en person. Dersom vi ikke finner dette friske genet, vet vi at genet har mutert, og at personen kan ha en sykdom knyttet til dette genet. Vi tar en DNA-prøve fra personen vi skal teste. Mennesker har cirka 30 000 gener. For å finne det muterte gene i denne store mengden, tilsetter vi noe som heter gensøkere i DNA-prøven vår. Nå vil en gensøker feste seg til gene det passer til, dersom dette gene finnes i DNA-prøven. Deretter vasker vi vekk løse gensøkere fra blandingen. Hvis gensøkere har festet sig på DNA-molekylene i prøven, får vi dem med videre i DNA-prøven. Hvis ikke, er de borte fra prøven vår nå. Til slutt måler vi om prøven er radioaktiv. Hvis den er radioaktiv, inneholder DNA-molekylet det friske genet vi levt etter. Hvis ikke, kan genet vi leter ha blitt mutert, og prøven inneholder muterte gener. Det siste kan bety at personen vi testet har en risiko for å utvikle en speciell sykdom. Hvis vi skal teste for flere sykdommer, må vi gjøre hele prosessen på nytt med nye gensøkere. Her letter vi etter et spesifikt friskt gen. Man kan også lage gensøkere som binder seg til et bestemt sykdomsgen eller en type mutert gen. De to neste figurene er eksempler på bruk av DNA-diagnostikk.